Купити канцелярські товари дітям загиблих на війні військових та покласти в спеціальний кошик можна у будь-якому магазині однієї з мереж канцтоварів Хмельницького, розповідає продавчиня магазину Аліна Трамбицька. Сьогодні у кошику набори для першачків, олівці, ручки, зошити. Долучаються, купують, навіть маленькі дітки. Вчора приходила жіночка зі своєю маленькою дитиною, показувала дитині приклад, що потрібно робити добро. Адже добро врятує світ. Така допомога не буде зайвою сім'ям загиблих на війні військових, каже волонтерка Анна Маєвська з Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля». За її словами, один із напрямків роботи фонду – допомога родинам загиблих військових. Допомога в боксах це може бути одяг для діток, відправляли чи побутова хімія, чи звичайні харчі, які направду не всі сім'ї загиблих перебувають в рівних умовах. Є сім'ї загиблих, які до цього часу не можуть поховати своїх чоловіків. Вони не мають цих відповідних виплат, і вони зараз залишилися один на один своїм горем на цих сімей – вимушені переселенці з Маріуполя, які сьогодні в Хмельницькому шукають можливість вижити. Співорганізаторка акції Майбутні нації», керівниця відділу маркетингу однієї з мереж магазинів канцтоварів Альона Гнап розповідає, акція стартувала 1 липня, триватиме до 30 серпня, і це один із трьох напрямків проєкту. Перше, це наша компанія взяла під опіку 50 дітей, яких ми забезпечуємо констоверами. Але, на жаль, цих дітей щодня все збільшується і збільшується. Тому другий, другий вектор розвитку ми взяли, ми залучилися підтримкою мерії волонтерів Поділля і створили сайт, на якому також можна в онлайн-форматі задонатити, якщо немає можливості прийти до нас в магазин. За її словами, на сайті можна зробити благодійний внесок на суму від 50 гривень. Каже, департамент освіти надав список, без прізвищ та особистих даних. Департамент освіти вирішив не розголошувати імена цих дітей, і це є по, ну, це, це нормально, і це правильно. У нас є список, скільки дітей кожного віку, хто йде в який клас, дівчинка це чи хлопчик. Там звичайно немає якихось там специфічних вподобань, але ми будемо вибирати трендові і якісні класні канцтовари. Наразі в списку дітей 60 школярів, які втратили когось із батьків на війні і які на 1 червня були зараховані в навчальні заклади Хмельницького, каже Анна Маєвська. У нас є люди, які цим займаються, це живе спілкування, ми не ліземо в душу. Діток 60, це кількість, на жаль, з кожного кожного дня збільшується, ми не можемо кожного дня їх додавати, але цих діток ми теж не залишимо. Адже насправді перша мета проекту це не матеріальне забезпечення, це знак уваги для того, щоб ці сім'ї розуміли, що вони не залишені, вони з нами, і ми готові їм допомагати. За її словами, скільки й чого вже зібрали завдяки благодійним внескам і покупкам хмельничан, рахуватимуть ближче до завершення проєкту «Майбутні нації». Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.